وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما بِمَا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 إنه لا يحب الكافرين